Ze začátku to, ze začátku se mi jelo ošku složitěji, protože ty duny byly opravdu nepříjemný, protože jsem startoval už ani nevím kolikát, je prostě někde hrozně vzadu. Takže už to bylo strašně rozsekané, a ono, čím víc to je rozsekaný ta velbloudí tráva, tak se s tím jako opravdu hůř jede. Ale to jsem tak nějak jako překonal všechno pak jsem se dostal do jakoby, si myslím, dostal do slušného tempa a začal jsem hodně stahovat a já nevím, jestli jsem stáhnul 30 míst nebo kolik, takže byl jsem spokojený, no a pak mi to vzalo všechno, všechny ulůze, ta moje technická závada, kdy vlastně mě zase ta motorka přestala jet. E, prakticky jako když vám dojde benzín.